اعدامات کی ووٹنگ ٹالنے کے لیے دی گئی تجاویز سامنے ذرائع نے بتایا ہے کہ گزشتہ روز ہونے والے اجلاس میں چھ سے آٹھ ذرائع کے مطابق اجلاس میں تجویز پیش کی گئی کہ سپیکر کسی نہ کسی بہانے اسمبلی کے اجلاس کی کاروائی ملتوی کر دے اسپیکر یا تو ووٹنگ کے دوران گنتی درست نہ کرے یا کوئی بہانہ بنا دے ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ منحرف ارکان کے گھر جا کر ان کے خلاف نعرے لگائے جائیں اور دباؤ ڈالا جائے آئنی اداروں پر پی ٹی آئی کی حمایت کے لیے دباؤ ڈالا جائے حکومت کے خلاف سازش کرنے والوں پر سکس کی کاروائی کی جائے ذرائع کے مطابق وزیر وزیراعظم عمران خان نے جرنل اور سپیکر سے زبردستی مطالبہ کیا تاہم اٹارنی جنرل اور اسپیکر نے کوئی بھی غیر قانونی قدم اٹھانے کی مخالفت کی ذرائع نے بتایا کہ وزیر عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ ایمرجنسی نافذ کرنے کے لیے ایسی کوئی وجہ یا بہانا بنائے تاکہ ہمیں وقت مل سکے ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ وزیر عمران خان نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو بھی تحریک عدم اعتماد سے متعلق ہدایات دیتے ہوئے کہا ہے کہ شہباز شریف کے لیے اعتماد کا ووٹ جلد نہیں ہونا چاہیے اس میں حت الامکان تاخیر کی جائے اگلا اسمبلی اعلان عدم اعتماد کے ایک مہبات بلایا جائے صدر نئے وزیر کے انتخاب تک مجھے ہی کام جاری رکھنے کی ہدایت کریں